Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα έχει ως κύριο ζήτημα τα θέματα τα οποία αφορούν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτήν την συζήτηση από μια πολύ ενισχυμένη θέση. Σε σχέση με το που βρισκόταν το 2019 με μια οικονομία, η οποία αναπτύσσεται γρήγορα με την ανεργία να αποκλιμακώνεται, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειώνεται με τον γρηγορότερο ρυθμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πατρίδα μας πια να είναι πρωταθλήτρια σε σχέση με τα ιστορικά στατιστικά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτό επιτρέπει... Στην ελληνική κυβέρνηση να μπορεί να εξακολουθεί να στηρίζει του πιο αδύναμου συμπολίτε μα απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά μα κάνει και πιο αισιόδοξου ότι οι καλύτερε μέρε τη ελληνική οικονομία είναι ακόμα μπροστά μα. Βεβαίω, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλε οικονομικέ προκλήσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα τη απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μια αύξηση των επιτοκίων, την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη, προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και του Έλληνες δανειολήπτε, καθώ του υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματο για τι δανειακέ του εξυπηρετήσει. Όμω, θέλω να τονίσω ότι η άλλη όψη του νομίσματος της προόδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τράπεζε μας είναι πια ισχυρέ και μπροστά στην παγκόσμια Χρηματοπιστωτική κατηγίδα η οποία ξετυλίχθηκε στις εσείς ομάδες θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά ε, όλους τους ε, καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες. Και βέβαια καθώ η Ελλάδα θα εξακολουθεί να κάνει βήματα προόδου και να αποκτά, ε, επιτέλους, την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, θα μπορούμε να προσλέπουμε ότι και το κόστος ε, δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, για τα ελληνικά νοικοκυριά, για την ελληνική δημοκρατία, ε, θα μειωθεί ε, με αποτέλεσμα να μην είμαστε τόσο ε, αρνητικά εξαρτημένοι από οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή τράπεζα.